Liderul lui de s-a dezlneuit după condamnarea Annei Horvat, procuratura s-a bazat pe probe inventate. Vorbim de stat de drept? Liderul lui, Kielemann Hunor, critic decizia cu de Apel Cluj care a decis să o condamne pe Anna Horvat. A fost viceprimar Cluj, virgula, la 2 ani subliniere, 8 luni de închisoare cu executare pentru trafic de influență subliniere, i sepelare de bani. Procuratura s-a bazat pe probe inventate în cazul anului Horvat, iar judectoria nu a procedat corect având în vedere ce în repetate ori nu a respectat procedurile. În cazul annei nu, justia nu legea hotărât. În aceste 526 de zile s-a desfurat o crim de caracter. Putem vorbi de un stat de drept când un om este condamnat fără nicio probă. Vorbim de stat de drept când anunul centiniei este pronunat în spatele uilor închise cu juntată de or mai devreme de cât a programat? De ce se teme sistemul de justiție? Indiferent ce crede procurorul, judectorul, Ana rămâne liderul comunității noastre. Colegii, maghiarii din Cluj mea focare mână atenii la ce spune ea. De la ea nu poate lua nimeni hașur nici i corectitudina. Credem în vinovia ei, credem ce cei de la Curtea Suprem vor decide diferit. Anx, nu telesa, noi nu te singur. Este mesajul liderului UDMR, postat pe Facebook.